أهلا وسهلا بكم عسلامة مع الأسف يعني حبينا نعملوا مباشر أنا وطارق شيباني لكن استطعناش على خطر فماساتيوغاسيون نتمنى نعملو في وقت آخر غير حبينا نعملو هذه الفيديو المسجل باش نتكلموا على بعض الحاجات اللي موجودة الآن حول ما يسمى مرض كورونا حبيت نسال طارق كيفاش ساعه اول شيء تعيشوا انتوما كورونا في المانيا المانيا معناتها تعتبر من الدول اللي معناتها حتى لتو ما فرطتش حضر التجول والحجر الصحي مازال مش موجود حبيت نعرف معناتها ناخذ فكره كيفاش تعيشوا فيه معناتها الوضع رغم انها اخر مره نظن تصريح سمعت من عرش تاكد لي انت او لا انه الوزير بتاع الصحه وال احد الوزراء الالمان قال انه نستناو ايامات صعيبه في المانيا. على أه, السلامه كريم العبيدي، آه. كريم العبيدي خلنا نعرفوا به كاتب رحله وطن مع الاسلام السياسي وترجمته له وترجمته له عنه كما حبيت انا يعني عملت فيها شاطح بطح هذه مهمه خاطر زاد عن كورونا اخرى لازم ما... ما نسوهاش هي الكورونا الثقافيه. في الكورونا البيولوجيه وباش ما ننساش التقاليد نتاعي على ما ونستو تو ما عادش فيها نستو كان بعضكم في الدار الى ان ياتي ما يخالف ذلك اش حبيت نقول بالنسبه للسؤال الكريم كيفاش نعيش ونحن الحظر لهنا الصحي معناها الحجر الصحي في المانيا شيء دوخ معناها توا عبادة تصير كيلي نورمال، أما شني فما مستوى نتاع وعي نتاع شعب فهمك كيفاش؟ ما تلقاش أكثر من اثنين يمشي مع بعضهم ولا اون فامي مرأة وراجلها وعندهم وليد صغير يمشي معاهم، وديما حتى في الشارع الناس كي تمشي عاملة المسافة نتاع الأمان، ولا حتى كي تمشي تقضي في السوبر مارشي ولا حاجة، معاملين بسكوتش في القاعة. والطفلك الكاسيه هذيك ملفوفه بال... <تصفيق> ملفوفه بالباشه كي ترانسبارون ما انا ماخذين الاحتياطات اللي لازم تت تتاخل... واحد ياخذها شنو يا خاطر في المانيا توا مش ما فهمشك الكونسنطراسيون بتاع السكان كبار في منطقه صغيره صحيح فما بلاصات وفهم فما حكايات فهم كيفاش مي الاغلب عندك لي فين تتحرك والمواطن واعي عندنا ديكا كبار معناها هي اللي ضربت الاولى الطليان حسب ماريتين ريت الاحصائيات وضربت آه بعدها تجي في المرحله الثانيه اسبانيا ظهر لي وبعد فرنسا وبعد نجي ونحن معناها في التو نتاع العدوى والتوم نتاع الناس المرضى آه شنية أو هاكا كي تعبت انت لسونترفيل ترك كرهت البوليسيه بالابواق عرفتك الابواق نتاعك اللي يخوفوا كما نتاع هتلر كريم. <تصفيق> يبدا يصيح شد دارك وما تخرج ابواق اللغه الالمانيه تحس جوبلز يتكلم تفجع تروح اما التونسي مازال يبيع في المركز راهو هذيك وفي الهريسه حال حانوت عادي على الاخر لابس ماسكه وعنده وعنده وكل شيء اما حال الحوينت يخدم على روحه دونك هما سكروهم الحوانت الزار خلاوك اللي قرون سرفاسك اللي تشري وفما بلاصه باش تبعد على على غيرك وتوانسه يخافوا بصراحه من احتياطاتهم اخي التونسي مسكين ينشف الذبان ويستنى في, في كندي باش تشري حكاها هي ضربة الاقتصاد العالمي وضربتك الرولاسيون أنتين بين العباد فهمت كيفاش؟ وهو كائن الفيروس هذايا ويحب زاد يعيش كيفك وموجود قبلك على الارض فهمني كيفاش؟ وصراعنا معاه هو صراع بقاء، الحاجه الوحيده اللي نحب نوصلوها كونو الإنسان يكون واعي شوية وياخذ احتياطو يا خويا ونظف روحك ونظف البلاصة اللي انت عايش فيها وبر لو حالة كحالة استثنائية تنقص من الكونتاكت مع العباد وباش يلقاو ردواتو ولا طار هذه هذيا معناها حرب من الحروب اللي خاضتها الإنسانية وفيه شوية انتقام من الطبيعة أنا هكا نشوف الأمور ما ندخلوش في البانيك أهم حاجة ونركزوا عليها ما ندخلوش في البانيك نعرفش أنا كريم أنا قبيله حبيت نعمل لايف عملت شويه لايف وكان فما بارازيت والعباد ما سمعونيش فما المعلومات اللي عطيتهم لي أنت أنا ووصلتهم معناها وما وصلوش كوم إلفو ظاهرلي حاول أنت لهم بطريقه حتى على ليستوريك بتاع الفيروس هذا وشني حكيته. أه ماذا بيا معناتها مسألة الليستوريك نتاع الفيروس معناتها نظن أنت فهمتني وقت أنا عاودت لك المسألة كيفاش، اه اه اه فما, فما مشكلة كبيرة طارق هي مشكلة اه فكرة المؤامرة اللي موجودة في تونس هذه نقطة مهمة، والنقطة الثانية هي مسألة تصديق الخرافات وخاصة عندما تكون صادرة على ما يسمى وسائل الإعلام يعني الرسمية. انت ما نعرفش كانت بعد الاوضاع معناتها اخيرا في تونس انه يوصل وزير الصناعه يكذب يعني على الشعب في تلفزه يعني رسميه الحوار ويقول راهو عندنا معدات جايتنا من الصين الكول معناتها نوع من الكول اللي يصنعوا به معناتها التعقيم وباتو جاينا من الصين من بعد وقت سالوه نفس السؤال فين هربتو هذا قال مياخذ ياخذ وقت كثير باش يجي وبعد قال لهم سرقته ايطاليا. يعني خرجت تكذيب فهمت اوروبي وايطاليا كذبت ورغم هذاك الوزير اللي معناتها كذب نحى الفيديو نتاعه وقال لا انا ما قلتش ايطاليا انا قلت يعني نواحي ايطاليا تم سرقت يعني تسرق ما تهلتش ايطاليا ورغم هذاك ايطاليا عطتها اعطتها 50 مليون اورو. باش تعاون تونس وقالت مع رغم هذاك الشيء كل علاقتنا مع تونس جيده كما ان الاتحاد الاوروبي البارح اعطا 250 مليون لتونس مساعده ونجيو نشوفوا الوزير الاول الفخفاخ يجي في البرلمان قدم الشعب قدم الناس قدم الوسائل الاعلام يقول راه منظمه الصحه العالميه شكرت تونس وقالت لنا اللي احنا اكثر وحود مستعدين لمقاومه المرض في الاخر وزاره معناتها المنظمه الصحه العالميه كذبت القبر حتى في المقابلة الصحفية اللي قالها قال الممثل بتاع الصحة العالمية إن لا يجوز للدول أن تتكلم باسمنا طبعا ما يمكن ما يقصدش الوزير بتاع أما كثير من الدول المتخلفة الوزراء بتاعها والرؤساء بتاعها تكلموا باسم منظمة الصحة وقالوا أكاديم إذا على مساله التاريخ نتاع المرض خلينا منه تو على خاطر هو معناتها خلينا حبيت انا نستفيد منك انت باش ناخذ رايك في عده المسائل حول مساله الكذب فهمت فرصه اخرى تو نعملوا فيديو مباشر خاطر تو تزربنا في بالي معناتها أنه زوم يعمل مباشر لكن وقت تخرج تفهم معا هذيك الاوبسيون ولان فما ساتوراسيون في سيستم تاع الانترنت تو كما قلت انا حتى على البروفيل بتاعي راهو صحيح الاف من الشركات آه تسكرت وملايين معناتها اليوم معناتها في فرنسا برك قال لك آه 220 الف شركه آه هي توا في حاله توقف آه وأكثر من آه زوز ملاين جو خوا و 200 شخص في حاله بطاله تقنيه يعني مقطة لكن راهم ما يكذبوش عليكم ديما ما تغزرش الحقيقه من جهه واحده راهو فما شركات اخرى قاعده تربح في ارباح خياليه كيما الانترنت يسر ياسر شركات كبيره قاعده يعني العالم قاعد يتغير فهمت صحيح فما شركات ماتت ولكن فما قاعد شركات تخدم كيما مثلا العمل عن بعد با نرجع لك الستار على مساله الكذب هذا متاع اشخاص يعني في الدوله واعلام رسمي شنو رايك فيه معناتها شنو معنات يعني تخبروا واقع يعني شنو شنو شنو الحكايه أنا حاسب رأيك كريم أول حاجة هو صافي مالو كور معناها طوى العالم يواجه في, في مسالة حياته وموت وناس ما زالت في حشب الناس ما في سبابتها فهمتني معناها طوى أنت دي لشعب مهدد بالموت وتبدأ تكذب وتبدأ تسيب في الشائعات تركش قاعد تعمل هنا قاعد تسرع في عملية الموت هذيك وقاعد تزيد توسع فيها هذه عقلية المؤامرة أول حاجة هذه هذه لازمها تتنحى أو العالم الكل يواجه في نفس المصيبة. العالم الكل يواجه في نفس ويوصل بشيات يطلع سياسي معناها الناس تسمع فيه وتشوفيه في التلفزة ولا حتى عضو في البرلمان ولا حتى وزير ولا اللي هو ويعطي معلومات غالطة لا يجي واحد يموت ويزيد يموت مفضوح يا رسول الله. ما تجيش الحكاية فهمت؟ معناها ما تخرج معلومة كلمة تبدا واثق منها وماذا بيك المعلومة تخرجها براتيك حاجة باش تنفع الناس مش هاو لقينا دواء ولخر جايب بندر شنو زوز ولا زوز يبيعوا في الدواء ولا شريكة وحكاية ماستر برشا والناس توا بسيشيكمون العالم الكل متعلق بأمل أنا توا قبيلة قلت لهم في اللايف راهو الدويات اللي الأغلبية لازم تقتل البكتيري وتنجب تقتل الميكروب عاديه اما الاغلبيه الفيروس بالنسبه للفيروس المفهوم الكونسيبت تاع الفيروس راه اكثر حاجه تقوم هو جهاز المناعه نتاع الانسان بالفعل الدويه تتعاون شويه تقوي له جهاز المناعه باش انت تقتله وحدك وحدك خات الميكروب كي يدخل للجدان يبدا يعوم مع الخلايا بالنسبه للفيروس راه يستوطن في وسط الخليه ويعمل ميتاسيون ويولي هو عنده نفس الكود نتاع الخليه كانه جاسوس عدو يلبس نفس اللبسه بتاع العسكري نتاع نتاع ال... بلادك هذيك ويدخل الجزاره ما تفيقش به. الحاجه الوحيده اللي كيما قلنا تنم تقاوموا هو الجهاز المناعه نتاع الانسان في حد ذاته هذا اللي باش بش... ما يهلكوناش السياسيين وباش ما يهلكوناش جماعه البروباغاندا هذايا وباش فهمت كيفاش؟ نحن حاجتنا باك المواطن التونسي الزوالي باش يمنع في الحالات هذيه باش يمنع في اللحظه هذي. فما فيديو ريت يقسم بالله شيء يدوخ. المراه حست روحها سخونه شويه، هزت زوز صغار وحطتهم عند امها وقعدت وحده في الشارع تبكي والعباد صور فيها بلاس بالاص، في امبيلونس ما جاتهاش. دونك هي العمليه، انت ما دام شد دارك شد بيت في دارك سكر على روحك باش ما تعديش اللي معاك في العائله غاديك حاول تاكل اكل صحي حاول الفيروس هذا ماهوش قاتل كيما الجريب النورمال هذه هي الناس اللي لازم تفهمها راهو الجريب النورمال يقتل اكثر منه، الخطوره نتاعو هي في سرعه العدوى نتاعو يحقك يضرب لك يركش في البلايس في المناطق الباردة اللي في الخشم وندر شنيا باش الجهاز التنفسي. أنت هنا الخطوة الأولى هو كونك ما تيحش في البانيك ما تدخلش بعضك. أراه ما يقتل كان نسبة قليلة. والأغلب النسبة هذه اللي يقتلها هو إنسان مريض بالسكر ولا مريض بالقلب ولا جهاز المناعة نتاعو تاعب ولا كبير في العمر. أما الباقي ينجم يمنع منه. عيش صحي يا خويا دوش اغسل يديك كل حاجات صحيه حتى اللي معناها كيما نقولوا نحنا يتكيف في البريود هذيك يقص شويه في صوره ما حس شويه وجاعه ولا حس شويه مشاكل فهمت بس يعطي الفرصه لبدنه يقاوم وما تسمعوش الكذبه نتاعها ولقينا دواء راهو الدواء كي تلقاه راهو يخرج منظمه الصحه العالميه ولازمه براءه اختراع ولازمه حكايه وقربله. مش أي واحد يحك راسه ويقول لك راني لقيت دواء، ماذا بينا نحن دواء يطلع من تونس وشرف لينا. أما الكذب راهو كيزيت يهلكنا ويورطنا، هذا أنا حسب رأيي معناها. أي آه يعني حتى إيه معناتها لطفي المريحي قال إنها مريض بالكورونا. أي سمعت به وش اسمها يعني اللي يعملوا ديفيستاج نتاع الكورونا قالوا ما عملناهش ما عملنا لهوش يعني ديفيستاج ما عملوش تيست ما وطلع يكذب. يكذب يعني شو تصور معناتها معناتها هذا الامين العام لحزب الاتحاد الشعب يعني وزير يكذب يقدم أه. روحه للرئاسه المصيبه هذه اي يقدم روحه للرئاسه ويكذب فهمت أه. انت باهي صحيح خلينا من كذب السياسيين أه. والله معناتها توا الموضوع اللي ترحت وانت حول مساله الحمايه وياسر يقولوننا اعطيونا فكره على مساله الحمايه من هذا المرض، معناته في حاله ان نمرضوا. علاش تخوفوا فينا مثلا بعضهم يقول لي علاش تخوف فينا؟ عليش تقول لنا في حاجات معناتها غالطه؟ وإحنا نعرفوا ان هناك نوعين من المناعه، هناك المناعه البيولوجيه اللي هي تتمثل في الجسد الانساني، وهناك المناعه المعنويه، وانت ككاتب ستارق يعني تعرف الجانب المعنوي وتاثيره على الانسان، الانسان ليس مجرد جسد، الانسان يعني كائن اكثر من جسد فهو عقل واحساس ووعي وثقافه وفهم جاتني فكره واتدي تحكي على مساله كيفاش هاوم ورين المرض وجاتني مشموعه من الاسئله يمكن نستفيد منها من هذه الفيديو خطر مساله تاريخ المرض وما هو المرض وهل هو مؤامره ولا مش مؤامره وكذب السياسيين وغيرها من هذه الامور تو آه نعملوا فيديو خاطر احنا تو قادمين مازلنا ما وصلناش للمرحله آه اللي باش تكون فيها الضرب في الصحيح في تونس خاطر توا حتى للتوا قاعدين عاملين فرانات يعني آه يقول لك عملت 1200 uh, تحليل و و ولقيت كان آه آه 400 حاله او 300 حاله هذا شيء خطير بالنسبه للبرسنتاج يعني النسبه المئويه تشوف مثلا المانيا تعمل 150000 تحليل تطلع النسبة يعني البرسنتاج واحد 2% عندهم الكورونا بينما تطلع النسبة 20 30% يعني تصور ما عندهم الامكانيات باش دي يعملوا ديبيستاج للشعب كامل شنو باش يطلع عنا باهي خلينا من هذا الكل نعملوا فيديو نحكيوا على الامور هذيك يعني يمكن غدوه ولا بعد غدوه والايام زاد قدامنا واحنا قاعدين في الدار معنا ما نعملوا حول بعض المسائل اللي معناتها ما يسمى بالحماية وتاثيرها <تصفيق> أه نسألك سؤال أه ستارك حاول أه هل أه معناته الانسان اما احسن يكون ما يعرفش ولا يكون يعرف طاول بعض يقول لك لا احنا نن ما نحبوش معناتها نضخموا الامور ما نحبوش نقولوا الحقيقه باش نطمنوا الناس خاطر الناس وانت تعرف الانسان اللي ساعات الجاهل ما يعرفش يتصرف هذه مشكله كبيره ساعات كنت انت في سفينه وعندك خبر للسفينه باش تغرق وتنجم تمنحها وتنجم تمنحهاش ما تقولش للعباد اللي سفينه باش تغرق على خاطر تكونش توقع بانيك جينيرال وتوقع فوضى جينيرال والدنيا ما عندها تدخل بعضها اه شنو رايك انت هل المواطن التونسي يستحق للمعلومة ام لا يستحق وهي في مجال ثقافي يعني كريم راهو ما فيهاش نقاش الحكايه المواطن التونسي لازموا المعلومه ولازمه شنو اللي يقتل؟ كانت فرجت أنت في فيلم لوسي اللي مثل فيه مورغون فريمانك اللي خرجت المخرج الفرنساوي المجنون اللي عامل سان كيليمون فما فاز وقت اللي هي وليت عندها المعرفة هو يسر فيها الممثل قالها راهو الإنسانية ما مستعدة لنوعية المعارف هذه، معرفة هذه المعرفة هذه خطيرة اللي عندها قتل فما خطير كان الجهل اللي يقتل هو الجهل هو عدم درايتك بالحكايه. هي المعلومه ولو كانت شوكونت ولو كانت تفجع، اما لازمك تعرفها. قبل حتى في حرب الجيوش، في حرب الجيوش القديمه، فما جيوش صغيره انتصرت على جيوش كبيره انطلاقا من فوزها بالمعلومه. فيني جيش هذاك باش يقعد وقدش عنده من جندي وكيفاش بلاصه نجموا نضربوه فني كيفاش الصحيحه هي السيل الوحيد لانقاذ التوانسه من المرض هذا ومن الفيروس هذايا لازم يفهم لازم يعرفها الحكايه لانك انت سياسي ولا كوجه اعلامي تطلع وتغلط الناس وتعطي حاجه غلط حتى ولو كانت نيتك طيبه راك بتضرهم اكثر من اللي تنفحهم كل ما يوصلوا العلماء والخبراء اللي موجودين توا يخدموا المعلومه جديده اصح من المعلومه اللي فاتت لازمنا نوعاو به باش نجموا نقاومو اخي انت ما تعرفش عدوك راك باش تخسر معاه حتى ولو يكون اضعف منك المعلومه راهي مصدر قوه مصدر قوه ومصدر توا ولات مصدر بقاء باش تبقى على وجه الارض وتعمل السيرفيفر نتاعك لازمك عندك المعلومه يا وليدي ما عاد غلطه ناسهم ما عاد دخلوهم بعضهم ماناش ناقصين هم نحنا باش تكمل انت تايب معلومات غلطه والناس تو متعلقه بقشة نتاع امل وتلعب بهم بعواطفهم وتعمل مشكله كبيره حتى في نوعية اقتراحك اللي فما ادويه ولا فما شكون عمل الدواء راه ما يجيش انا كتبت لهم قلت لهم قداش من مره راهو ما ينجمش واحد وحده مبانك في داره ولا حتى في لابوراتوار بتاعه يهزش شلاقاته وما لقاته ويجي يقول لك انا اكتشفت الدواء، الدواء راهو هذايا راهو هذا وباء عالمي وباء كوني رب الناس الكل. المعلومه الصحيحه للبي جي راهي بي جي من منظمه الصحه العالميه وراهي فيها بروسيديور وراهو راهي ماهيش حكايه بتاع حتى كي ما اكتشفوا الدواء ما نعرفش عرشني انا ماوش موش بوزو الجار هذا وموش بوزو بي ودي هذا يقطع لازمك ترد بالك منه لازمك تاخذ احتياطاتك ولازمك توعى بيه يعني بالنسبه لسؤالك المعلومه من حق المواطن التونسي ومن حقه باش تكون صحيحه والانسان اللي يسرب معلومات غلطه لازم يتعاقب لانه ساهم في قتل التونسيين بطريقه او باخرى حتى بطريقه غير مباشره ساهم في نشر الجهل وبالتالي تولي مشكله. انا هذا هو معناها رايي. توا آه نشوفوا احنا احنا في اوروبا يعني في وسائل الاعلام وفي آه في كل بلاصه يعني كيفاش معناتها يوعيوا في الناس نتاعهم بالمعلومات الصحيحه فهمت؟ يعني ما يجيوش يقولوا لهم مثلا حاجات معناتها ما يقولوا لهمش حاجات فارغه يعني ما عندها حتى قيمه فهمت؟ لاحظ لاحظنا حد... أه... لا حد... لا احنا سامحني طارق ان حتى ما يسمى المختصين او بعض الاطباء بها لا تهم الاطباء اما بعض الاشخاص يحاولوا بشي يعطوا معلومات يعني ما نقولش غالطه وانما ناسا نضرب لك مثال مثلا مساله نوع الدم معناتها فما وحده على شكون في, في الانترنت يعني يقول لك اللي نوع الدم هي دراسة موجودة اللي مع عنده دم أو ميتعرضش الكورونا فهمت أقل عرضة للكورونا من اللي عنده دم A ولا بي طبعا المنظمة العالمية والباحثين والمختصين والأكاديميين خرجوا معناتها أخبار قالوا مش صحيح يعني فيما يخص الكورونا وإنما بصفة عامة أي الإنسان عنده دم أو هو عنده أكثر مقاومات المناعة، هذه معناتها طبيعيا ولكن شنو هي الفرق ما بيناتهم؟ فرق ما بيناتهم 1.9%، يعني هنا حبيت نوريك كيفاش من معلومة صحيحة أن دم أو عنده أكثر مناعة مش في الكورونا برك ولكن في جميع الأمراض بنسبة 1.9% تخلي الشخص مثلا في تونس العادي وقت الكلام هذاك يقولك أه أنا عندي أو يعني ما نتعداش ويعرض روحه للخطر هذيك فهمت المشكله نتاع الخطر هي ما يخطر هي الغلطه نصف المعلومه بيدو قاتل جست نصف المعلومه غالط ينجم يع عندك دم او ما يعنيش هذا كونك محمي من كورونا يا عم ممكن انت تمنع اللي عنده دم او اخر كيفك انت ما يمنعش ينجم يولي يعدي غيره فهمت لانه كما قلت لك نصف المعلومه زاده راهي مختر يا تعطي معلومه صحيحه وتواجه مهما كانت شراسه المعلومه هذيك ومهما كانت المعلومه هذيك توجع اما خويا نعرفها خير من ما نعرفهاش خاطر لهنا المرض رانا نعيشوا في في كورونا في فيروس قوته مهوش في حد ذاته قوته في طريقه العدوى نتاعو في السرعه نتاع الانتشار نتاع العدوى فهمتني معناه يتقاوم كون نكسر السلسلة هذيك الشان هذيك منطاع العدوى في بلاست بشي يمر ذو عشرين واحد يمر ذو واحد بركة والناجمو ونالقاولو حل فهمت كيفاش وديما تقعد كيما قلت انت المعلومة راهي حاجة مهمة وراي هي توا معناها الكفيله الوحيده باش كونا نبقى على سطح الكوكب هذا ما كانش باش نحمي انفسنا على كل حال معناتها كي انا تكون معلومه كما يقولوا هما مبالغ فيها او مثلا خطيره افضل من معلومه مش خطيره خاطر باش ناخذ احتياطات اكثر باش ناخذ احتياطات اكثر وباش نحمي روحي اكثر حبيت مع أنت هنا حبيت معناتها احنا عندنا هوني في هولندا يعني رغم اللي ما حجر عام وانما حجر كيما كيما في المانيا هما بطبيعتهم العبيد هوني في هولندا حتى حد ما يقرب لحد فهمت يعني <تصفيق> الحد. يعني المسافه الطبيعيه هذيك موجوده في في في, في الاخلاق الثقافه نتاعهم ولا مثال بلا مش باليد مثلا هوني بطبيعتهم اه. مثال مش باليد معناتها ما مع عندهمش مع كل المسان وكل البوسان وكل اه. كعبير وفهمت لا لا ذاك زعابره كيجانكابره يا ولدي تراه مراد كله اسلامه تعرض مرة شيء في القهوة بالبوس والتعنيق كل خالك. <تصفيق> واضح. يا شيخ بالله كل ولد اختك هذا يعنق فيك ويبوس وانت قابلته مرة واحدة في حياتك. باهي. مسألة ثقافة، هو فيروس <تصفيق> الفيروس معمر على الثقافة الشرقية يحب يقضي علينا. هاي. عنده أه مشكلة معه باهي عاد قلت لك في هولندا رغم كل شيء آه شنو عملوا؟ عملوا كيما مانيوال بتاع المراحل آه معناته اللي يجب اتخاذها. الأولية، <تصفيق> <تصفيق> المرحلة الأولى اللي ونظن حتى في ألمانيا اقعد في دارك أول حاجة. فوالا بالضبط. هذه لا نقاش فيها، توا واحد يقول لي شنو نعملوا المرض هذا؟ أول حاجة تقعد في دارك. فهمت؟ <تصفيق> معناتها هذه أول حاجة تعملها. كي تقعد في دارك وما تخرجش مدة 14 يوم وما مرضش بالمرض، يعني أنت سليم. إذا إذا اقعد في دارك. <تصفيق> ولا بش تكسر الشان بتاع <تصفيق> العالم، لا يا ولدي شد أنا عجبتني فازة في عز فيديو نيتو من اللي بدي في الكورونا. في توزر مراه بال اه صارت هذيك صارت صارت. أنا ضحكتني ضحكتني اللي قالتهم بعد جيبوا الزيتون <تصفيق> <دي> البلدي. هذي قالت لهم عندهم مزيانة. قلت له مش عن نتخذ زي العالم كنط على المستقبل مش عم نتخذ ورانا اتخذنا اتخذنا شدوا دياركم في باكستان باكستان هم ببيعتهم يا غربوكي وين تصلي سين تصوم <تصفيق> سين تعبت في حجر بتعدي رم شدوا في الجوك طايحهم المرة الاخرى عاملين صلاة جمعة هذا باكستان اللي هي دولة سولت من كفار قريش هذا كفار قريش ما عملوهاش شدوهم في الباب نتاع الجامع اللي مصليين فيه هذاك الجمعه السريه وعنده عصاه طويله ما عندهمش كلمات راك اللي عاملها عصاه طويله ورانا لا توجع هذيك راهي تجوي راهو اللي ياكل منها ضربه يتنكر كيف فروج الدجاج راهو يتنكر في الضرب و فما فما حاجات لازمها تصير هكاكا ولات ولات الحكايه الناس خايفه لا تتكسرك الثقافه نتاع حقوق الانسان وهذه هذه ودي ما فيهاش هذه راهي مساله حياه وبقاء وندره شويه فهمني كيفاش لازمك تحمي بطريقه او باخرى توعي تتفهم فهمت كيفاش ما كانش يا خويا او يا معلم باش يفضحها بق... معناها ب... والحاجه لأل... بربي كريم اللي هي مهمه برشا اللي جبت عليها انا قبيله فاسكون واحد في صوره ما حس اللي عنده سخانه وحس عنده مرض مندرجنيه ايشني انا سايحك انت كيفاش في تصرف الشخص هذا نحكيه على شخص عادي مثلا في 40 30 سنه اللي هو ما نحكوش على شخص مثلا راجل كبير هذاك لازم تتعلقوا باخرى واصل والرنيماسيون نحكيه على شخص عادي معناه المناعه بتاعه عاديه كيفاش النجم يتصرف في الحاله في صوره ما حس عنده شويه سخانه وحس كحاشيحه وحس الاعراض المعروفه الدولة كيفاش لازم تتصرف نفسيا وعمليا حسب رايك انت هذا السؤال الثاني هو انك وانت تقعد في دارك 14 يوم وقال لك حتى شيء عارف روحك مكس مريض اذا حافظ على النعمه اللي انت فيها هديه وقعدت في دارك باش ما تتعداش ولكن في حاله انك حسيت بعض العوار احنا نعرفوا ان المرض آه، الان عمل نوع من الميوتاسيون آه، معناتها آه في آه، في, آه، في اوروبا لان احنا المرض اللي جانا لشمال افريقيا نتكلم على التوانسه والجزائريه والمغاربه آه، لم ياتينا من الصين بل اتانا من اوروبا هذا لازم نعرفه والمرض يعني تعدى من الصين الى اوروبا ومن اوروبا دخلنا به نحن هنا حاجه مهمه جدا عندما تفطن اللي عندك بعض العوارض فما اثنين انواع من العوارض مختلفه ولزمنا نعرفوا أن المرض هذا فمتى آه لا يدخل للجسم الإنسان بنفس الطريقة يعني فما شخص يدخله غير بش يكون ناقل له يعني يستعمله كيف الكرهبة كيف السيارة آه. وفما شخص يدخله بش يضرب فمتى يعني هو هو يتأقلم كما يتأقلم على حسب الثقافات يتأقلم على حسب جسم أي إنسان مثلاً كان يشوف روحه مثلاً تدخل في جسم فيه مناعة قوية بش يسكر فمه ويقعد راهي يركش يركش ودك راهي يخمم. البارتي قوية حومة مش حومة يركش ياه يقول لك نمشي نتنقل لبلاصة أخرى خير. هاي خاطر كان يشدوز بلاص يفشخوه يولي يركش حتى يمشي لجماعة المنزل. إذا ساعة قبل ما نتكلموا على جبال المرض خلينا نتكلموا على بعض الحالات نتاع طريقة انتقال العدوى. فهمت انتقال عدوى هذا المرض. هذه الجرثومه اول شيء هي جرثومه ثقيله ليست جرثومه خفيفه، يعني لا تنتقل بالهواء، يعني كان انا يبدا في المرض بالضبط. نحكي قدامك هي ما تنجمش تتزاوج اكثر من متر وتطيح في القاعه، ما تنجمش هذه النقطه الاولى ان هذا المرض لا ين... لا ينتقل بالهواء، وهذه حاجه باهيه لو كان ينتقل بالهواء والباطو اللي تم توقيفه واللي كانت فيه حاله من الحالات وقالوا انه معناتها هيسر حالات مرضت فيه لم تكن عن طريق هما وقتها خرجوا الاخبار وقالوا يمكن عن طريق تخ... عن طريق التكفي مع التهويه نتاع الباتو ولكن طلعت الحكايه مش صحيحه التهويه نتاع الباتو يعني أنا نسكن في عماره وانت تعرف حتى انت في العماره نتاعك ان السيستيم بتاع التهويه نفسه فهمت لو يعني, يعني لو... لو واحد يمرض في العماره يعني العماره كامله تمرض فهمت أي تولي وقتك تصرف براسك ولا انت في, ال... في الوتيل نتاعك عندكم سيستم واحد فهمت دايغاسيون فهمت؟ إذا وقعت غلطة والحاجة الباهية في الغربيين عندما يعملوا غلطة يعترفوا بها. احنا اللي مثلا هدايا لطفي المريحي كذب معناتها قال اللي عنده كورونا وطلع يكذب وفي الأخر خرج ومنظمة ما يسمى نتاع اللي تعمل التيست قالت راني ما عملتلوش التيست فهمت؟ خرج كذبها وباقيتها قال لي عندي كورونا واشفاني الله. فهمت؟ يعني معناتها هذه المساله هذوما هذوما نقول فيهم مكاسس بن مقافه جمع مع الجهل قله الحياء. بالحق. قلة حياء وجهل وجهل وجهل وما يجيش هكاك. ما يجيش. قدم روحه للرئاسه راهو السيد هذا. المشكله مش في هو يا طارق المشكله في من انتخبه والمشكله في شكون اللي معاه هذا حتى مرته طلقه. اي نورمال موديه هذه دي هذا البقاء نتاع المجتمع التونسي بالخصوص دي انا باش تستغربوا ولادو ماش تستعرفوا بيه شنو هذه يعني <تصفيق> شخصية عامه اكيد هي عاد قلت طريقه العدوى انا هنا حبيت قبل ما نحكيوا على المرض ساعه يعني طريقه العدوى يعني الفكره نتاع انه يعدي بالهواء كما بعضهم خرجوا اللي هو غاز من الغازات السارس بشيته هي يوم 15 أبريل ولا نهار 4 أبريل يا حمير يا حيوانات لو كان هو غاز ما لكم لكمش اقعدوا في دياركم يحطوكم في في لازم يقول لك اقعد في دارك وسكر كل ما هو هواء. ولا يحطك في بنكر تحت القاع. ولا بنكر تحت القاع. ما يقول لكش اقعد في دارك. يعني حكايه أو... فارغه نتاع الغاز هذه بالحكاية الحكايات التافهه اللي طلعت زاد. لا المشكل يصدقوهم هذيك هي الخرافات. مساله انه ينتقل بالهواء نحيها من بالك ما ينتقلش بالهواء. هذه مساله حاجه اخرى. حاجه نقطه ثانيه مهمه. إنه يقول لك مثلاً وخرج زاد المعلومة بعد صح إنك يدمس حاجة اللي هو يعيش فوق ما يسمى الأدوات هو أيوة والأسطح الباردة والفشل الأسطح الباردة وكل شيء المعلومة صحيحة أنه مثلاً وعنده طريقة مثلاً حياة على البلاستيك أكثر من اللي على على على الحديد وعلى الحديد يعيش أكثر من على البلاستيك مثلاً ولا على اللوح يعيش أكثر المهم معدل العيشة بتاعه من بين 6 ساعات نهارين ثلاثيات فهمت؟ يعني هذه مسألة صحيحة. ولكن الدراسة الأخيرة العلمية، وهذا وقعت في المخبر، أن لو هو موجود على هذه المريكية، والمريكية ما فيهاش رطوبة، لا ينتقل المرء. تريبيان. يعني. جاني أخنقص إذا آه. ما يسمى الشيح فهمت؟ الشياح، خاطر هو. ينتقل عن طريق الرطوبة أو عن طريق البزاق فمت... أي يحب حاجة يميد يركش فيها هو يعني هي. أنا فوالا يعني أنا كنجي نحكي معك حتى قريب ليك نص متر ونحكي معاك ما ليش أما كي بزاق يخرج من فمي ويجي على خشمك ولا على فمك ولا على وقتها نقطة وقت العدوى هنا نقول يعني هو صحيح يعيش فوق الأسطح ولكن أوه. الرطوبة الرطوبة هي الطريقة الأمثل للعدوى الكليما فافورابل نتاعو في مش لازم يعاشش يعني, يعني واحد, زخوة و... ولا واحد فهمت كيما البارح واحد عالم دين تونسي يعمل لهم معناتها عمل لهم خطبه هبطها على الواحد نتاعي ومن بعد قال اقراوا الموعظه وامسح بها بدنك كامل فهمت وربي يا يشفيك يا حليلي رسمي هذا رسمي في التلفزه ما يجيش عيبك اهانه هذه راهي هذا محاولة قتل هذه هذه محاولة قتل هذا إجرام إجرام النوع هذا نتاع الجهل إجرام بالحق فهمت؟ مم. يعني يعني العدوى لا تنتقل بالهواء، العدوى تنتقل بالرطوبة فهمت؟ آه العدوى تنتقل توا كيما نقولوا إحنا السيدة جات من اللوطة هذه جات من الفوق يعني آه. <تصفيق> فهمت؟ لا حقير ياسر هو حتى واحد يا رسول الله صداك وفيها شويه جو. يشدك يمرمدك وانت ما عملتش شيء. ما شيء. هذا ما ينتقل اوزر الطريقه الوحيده للانتقال نتاعو من شخص لشخص هما الزوز هذو. ها هي. الخشام والفم. الخشام والفم. المنطقه هذيك هي منطقه المنطقة العرب. هي الاساسيه خاطر هو علما جاؤوا يشوفوا فيه اول بلاصه يستقر فيها يعني المركز نتاع راه الناس راهي تخدم راهو اللي مع تخدموا نهار ورين ولا لابورطوار اللي يعملوا في ديز اكسبيريونس في هذه قد ما تحمي هذه البلاصه تحمي روحك وتحمي ويبيني. غيرك بيانسي كريم باش ما تنساش بالنسبه للانسان خاطر راهو فما برشا تهويس وبرشا خوف وفما برشا زاد حالات اللي هي صحة فيها كورونا السؤال هو كون الانسان حس بالاعراض وهو في داره باه هاديا باش نحاولو عليها مش... ولا مش معوض تكرر انتك المشهد نتاعك المراه اللي هز صغاره وخليت يروح حمطيشه في الشارع راهو شيء يدوخ ما تراهش في فيلم راهو باه احنا تكلمنا على طريقه العدوى معناتها واضحه مه. الرطوبه البلاصه هاديه هي طريقه العدوى اذا هنا باش نرجعوا للسؤال بتاعك الانسان وقت تظهر عليه بعض العوارض سواء فما الان العوارض ما قلنا احنا انها الجرثومه متكونه من طبقتين، يعني عندها طبقتين من العوارض. فما العارض الاول العارض الاول هو على شكل قريب اللي يتمثل ارتفاع درجه الحراره، اه اه الكورباتيغ، فمتى تحس وجيعه في في في بدنك، الكحه، الكحه، العطسان فهمت، لكن الكحه من غير بلغم. كحة كانك كانك كانك آه كيما نقولوا احنا كليت الفلفل لكحه. بالله فاصل صغير طيب حتى على كلامك باش ما يوليش خلينا شويه العباد راهي كلها مكبوسه على فاصل الكحه فما فاصل ريتا <تصفيق> كاتبها واحد فيسبوك تلي بذا قال قمت اليوم الصباح كحيت كحه شايحه وجهي صفار لعبت عليا الدوخه قال مشيت عملت ثلاثه سواقر رجع لي البلغم حمدت ربي رجعت <تصفيق> <تصفيق> سامحني <تصفيق> جزء ممتاز لا لا مش مرفوض لكن حطها في بالك اللي احنا احنا الان في فتره انتقال فصل من فصل يعني اللي معناتها باش نتكلم معناتها في المستقبل احنا من بين الشتاء والربيع اذا <تصفيق> اه تقوم خشمك يجري اه تكح هذيك نجم نقول لك الكحه الان وقت تكح اه نجم نقول لك 80% عاديه فهمت يعني عاديه ولكن في هذه الظروف ما عادش تصبح عاديه ولا تبدل مشي يا معلم عاديه ديما يقول لك الفو فواغ بلوس باش تحصل على الاقل لازمك ديما بالظبط ما غير بانيك زادا ما غير ما تخاف ما غير ما تدخل بعضك ما غير ما تدخل بعضك بعض. اما تاكد اللي 80% من الكحه ولا السخانه ولا اثار الجريب راهو عاديه في الموسم هذا فهمت ولكن لازم تاخذ الاحتياطات اذا اول حاجه تعملها دوبانيك با ما تدخلش بعضك اول حاجه برك احمي هذه أحمي المنطقه هذيك اولا قبل كل شيء يعني المراه اللي قلت لي عليها اول حاجه تعملها تحمي المساله هذه وتغسل يديها مليح مليح مليح وتهز ولادها عادي وتعيش حياتها عاديه عندنا شكون عايش مع أولاده و بينك عادي ولابس الماسك في داره نورمال موجود وما يعني حتى مشكلة ها هو المرض ها أول المرض. باش ما تعديش لك الصغيرات وتعديش لك الماس إنك اللي تنحي الماسك نتاعك لازمك تغسل يديك فهمت؟ تحاول يعني معناتها اكثر شيء ممكن تغسل يديك فهمت؟ باش ما تعديش معناتها و... ومش تغسل يديك برك تغسل يديك وتنشف يديك بالذات. نشف بيان سور. الرطوبة قلنا الرطوبة مهمة. مهم تولي اساك يديك. تولي اساك يديك. باش حتى وقت تمس بلاصة أخرى ولا تمس واحد. ما تعدي شيء، ما تعدي شيء. ولازم نفس الشيء اللي عايشين معاك لا شوز، فهمت؟ أنهم ميمسوش ميمسوش خشمهم. كي ما يمسوش فمهم، ما خشامهم كما شفت رشة الغنوشي لابس جواندوات زرق، زعما زعما كيما لون النهضة، فهمت؟ وقاعدوا عاملين هكا. يعمل هكا بالجواندويت، والبلاستيك هو أكثر واحد يعدي يعدي يعد خاطر هو رطب بحد ذاته. إي ديريكت وعلى هزه وحتى في فمه. حتى في فمه. فهمت؟ إذاً. حكوا يعمل كمامه حمامه هو. كمامة لا لا هو عملها عملها جواندويت زرق زرقة، إي زرقة. زعما زعما كي كي المهم عاد قلت لك حبر ما تسمع تشوف العوار تبانيك با، تبانيك با. اول حاجه تحمي هذه الشيء للعباد الاخرين فهمت مم. وتقعد عادي تتصرف عادي جدا هذا الحاله الاولى اللي هي نسبه 80% اللي يجيهم جنب بطريقة هذه فما مم. طريقه اخرى يجيهم عن طريق ما عادش طعم وما عادش شم هذه اخطر هذه اللي ما عادش طعم وما عادش شم معناها عنده ديجا كورونا وماوش فايق به لا عنده كورونا من نوع اخر اللي يقص له النفس اه هذيك الكورونا نتاع النينجا اللي تحمق الجملة معنا تعطيك تعطيك الدم ديريكت هذيا تبس هذه هي لكن في حالة الاخرى خلينا نرجعولها لها هذيا يعني انت تتعالج على شكل كريم لكن اول حاجه قلت لك تحمي نفسك وتلتزم بغسل يديك ومتمسش وما تعملش وتقعد على مسافه مع العباد وكل شيء وتتصل بالطبيب نتاعك، ان الطبيب نتاعك هو عنده الملف نتاعك ويعرف شنو هو صحتك، عندك القلب، عندك السكر، عندك. والكلوه. عندك شنو هو عندك. هو الطبيب نتاعك يقول لك درجة الحرارة 37 ونص 38 اقعد في دار هنا مسألة مهمة جدا، مسألة السخانة. أحسن شيء حاول باش ما تاخذش، يقول لك مثلا وقت تجيك السخانة خذ دوليفران ولا. هاي هاي هاي, هاي هذه مهمة. هذه هذه هذه نقول لك. كان كثرت عليك السخانه ياسر، اي خوذ اما راهو لازمكم تفهموا حاجه انها المرض يجي اول ما يبقى نهارين ثلاثه في الخشم وفي الفم فقط، هذاك علاش؟ كما قلت لي انت في كندا قالوا انك تشرب الماء. باش المرض يعني خاطر يقعد نهارين من بين الجرجو من بين من بين الفم ومن بين القرجومه. كي تشرب الماء يهبط في المعدة. والا ما عدد تاكلوا بك الحوامض نتاع فوالا اذا هو الخطوره نتاعو ماهوش وقت يجيك في خشمك ولا في فمك وكان فوالا هذاك علاش انت ديما وقت تخسر خشمك مليح وديما تمضمض مليح وتغسل فمك مليح فهمت و... وتشري حتى تاكل هذاك نتاع الفم كل هذاك اللي اللي ماظم هذول هذيك ماظم به الفم الم... الخطر نتاع الفيروس عندما يهبط للرواري. وقت <تصفيق> هذيك يعني... هو يعشش غادي هو فاست وغادي هون. آه. هذيك هي البلاصه بتاعه هذيك هذيك هي. إذا تتصل بالطبيب وبالنسبه للحراره حاول اه علاش الحراره ما تاخذش الدوات وتصويت حاول بالخطر هي هو وقت يجي في الخشم وفي الفم يقعد نهارين ثلاثه وبعد يهبط للرواري وقت يهبط للرواري يفطر به الكرويات البيض فبدأ تفطر <تصفيق> به <تصفيق> تهجم عليا وتتهجم عليه تطلع السخانه شنو هي السخانه هي حرب قامت الحرب ما بينه وما بين قامت الحرب شعلت الدنيا مع قالت الدنيا بالفيروس وما بين الواحد <تصفيق> هو يشد صحيح والآخر يشد صحيح تقاو يتعرق اذا انت حاول باش تتحمل السخانه اكثر شيء ممكن اكثر ما يمكن باش يقعد بدن سخون ويربح بدن في اللخله لكن في الوقت اللي معناتها تستنى ان السخانه لازمك تشرب مليح تاكل مليح تتحرك لا لا كان وكان عندك شويه قوه تعمل تتحرك شويه زاد شويه سبور فعلا. كل هذاك يقوي المناعه هذاك وتحاول تاكل حاجات معناتها اول حاجه معناتها بيان بيان بيان بيان بيو فهمت يعني مش حاجات كونسيرف واحد وكل شيء لا معناتها حاول باش تاكل حاجات بيو احنا في تونس عندنا ياسر البيو اللي نحبوا نقليوا عليه ونعوضوه بالخضر والفواكه الاصطناعيه فهمت؟ إذا آه. تقوي المناعة نتاعك تشرب تاي، تشرب الواحد، تشرب اتزانه، تشرب يعني فما ياسر حاجات نجم تشربها وتقاوم أكثر شيء ممكن باش تخلي الم... البدن هو يدافع عليك. تعطي فرصة لبدنك باش حامي على روحك طبعاً قبل تتصل بالطبيب نتاعك. بالطبيعة، بالطبيعة، في صورة باع عندك قلب ولا واحد موجود في الدوسي هذاك نتاع الطبيب. هو ديجا طبيب يقول, يقول لك اقعد في دارك. يقول لك اقعد في دارك. لكم ع... هذا نتكلم في العباد اللي صابتهم المرض وهم في الحجز. لو تتبعوا الوصايف هذه 80% منكم يبراوا. وي وي نسبة مش قليلة. بيان سير العادي ما غير لا راول اللي يجيب لك وتوقيف القلب والهلوسه اللي يحبوا يردوه توا هذا دواء تاع راؤول يحبوا يردوه كيف الاسبيرين واللاسبجيك والدوليكرا. آه. مش يحبوا يصنعوا منه كميات مهله ويوزعوها للعباد بلاش بلاش. شفتوا الفيديو نتاع فاسر يا والدي ياعندين والدي يعني. يحكي فاسر للعباد. مجرم، مجرم لا اما اقصر له في عينيه تشوفوا خايف. شوفوا يعني. باللقرع هذاك خايف. يحب يرمي عليهم هما المسؤوليه كزوز اللي جايبه اي يعني. لقرع خايف ماهوش ماهوش سير من الروح. اي يعمل اي اي م. اي فهمت؟ اذا لو اتبعت النصائح هذه 80% تمنعوه كل مليح المناعة كل الغلة الغلة سورتو الغلة اللي فيها الفيتامينات والخضرة فهمت؟ وابعت شوية على حكاية اللحم الحم الواحد اللي بشبيه الحم كثر من الخضرة من الخضرة حوتها مش راح يبدل مطعم الحوت زادا مش خايب به مش مشكل لا الحوت لا يعني تنجم تاكل الجيش تاكل الحاجات تقرأ لكن بطريقة أقل فهمت؟ أقل أقل يعني يولي البرابرابال كله أكثر ما يمكن خضرة. فاح فاح وخاصة من الحاجات المهمة جدا اللي تخلي المناعة تقوى هي ما يسمى كل ما هو فول وحمص ولبلابي يضرب لك صحفة لبلابي بقول آج. بقول فهمت اضرب لك صحفة لبلابي مدمس حاجات كما هكا هذوك ما راهم برغل اعمل برغل اعمل تشيشة فهمت محمص فهمت حاجات معناتها باهين هذوك ما همش دواء راهم رد بالك مش نقول لكم في دواء هذاك باش تعاون المناعه نتاعك كما هي قاعده تحارب من الداخل انت تحاولها تبعث لها باش تقوي الجندي نتاعك تجاهها معناتها الامدادات الامدادات مش كان الامدادات تشتكي لها بالضبط يعطيك الصحه العسكري تسمى امدادات القاموس العسكري لا لا تبعث لها تعطي المدد للجهاز المناعه نتاعك باش يقوى فوالا هذه المساله لكن مساله اخرى وانا ماذا بيا معناتها تتكلم فيها أنتي أحنا مع انت احنا مازلنا معناتها معناتها 80% هي المساله النفسيه. و... المساله النفسيه مهمه جدا. توا مثلا فما عباد مثلا مش النفس ال... فما نوعين المساله النفسيه، فما المساله النفسيه اوزر يعني الفرق من بيناتهم كبير. فما المساله النفسيه الاستسلاميه. يعني تولي تعبت يا ربي من يعني يدمر لك المعنويات نتاعو و المساله النفسيه سوف اتغلب عليه دير ربه نربح ربه هالمره نقضي عليه ولا بالضبط شفت الفرق من بيناتهم بيان سير بيان سير انا انا المسؤول فهمت؟ وهذه لا تكون الا بالوعي والثقافه اقرا اقرا كتاب أقرأ، شوف فيديو، شوف فيلم فهمت؟ أما في حالة أن السخانه كثرة ياسر والكحة كثرة ياسر وكل شيء وليك وقتاش تمشي للتصبيطار مش تمشي تكلمت بمتاعك باش يجيو يهزوك شي جو يهزوك هذه مسألة جدا مهمة يا طارق هي أنك أول ما تحس شفت السخانه كل شيء، كل شيء اللي يجيك فهمت السخانه، الكحه، العطسان، ما عادش عندك ذوق، ما عادش عندك ريحه، هذاك الكل عادي. حاجه مهمه جدا، اول ما تحس انك بديت تتعب وما عادش دا التنفس نتاعك. هنا ما تستناش كيما الطفله اللي ماتت عمرها 16 سنه. اللي ماتت عمرها 16 سنه عملت ثلاثه تحاليل البنايه نتاع فرنسا تقصدها؟ أه؟ ثلاثه تحاليل تحليل الأول سلبي ما عندهاش، التحليل الثاني سلبي، التحليل الثالث سلبي. أي أي أي أي. من بعد كلموها لا على خاطر هو أصبح ذكي. ما قلت لك ولا يستعمل عباد فيكي. آه هذا التحليل ما يحققش به ولا, ولا يتقاحب. ما لا لا. يركح، يركح في الجو. فهمت؟ هذيك آه. المشكلة. المشكلة نتاعها أنها من بعد وقتها جيها التحليل أنه إيجابي ما اهتمتش. اهمال. قلت مدام قالوا قلت قلت لي قداش مره سلبي معناها لا فارغه. حكايه فارغه بالكش بالكش غلط وكذا كذا كذا. المشكله مش هذيك المشكله انها بدا يظهر عليها على حسب ما قالت امها انها بدات تتعب يعني مش تمشي من بلاصه لبلاصه ما عادش تحب تمشي. احنا بدنا معناها رزقنا وتحس انها التنفس نتاعك بدا يقل ووجيعه في القلب. في هذه الحاله يجب ان تكون في مستشفى في اقرب وقت ممكن لانها تلك الحاله تدوم من 12 ساعه الى يومين من بعد تعملك قطع تنفس كلي بعدك ضربه واحده ولا ولا دام سالتني حتى على الحكايه النفسيه اي آه. الحاجه اللي نحب نقولها واللي هي مهمه على الاخ كونك ما تدخلش في البانيك ما تخافش، العالم الكل راهو معارض المرض هذايا رأي مرض به رؤساء دول محميين في قصورهم وفي دنيتهم، منهم رئيس وزراء بريطانيا، منهم رئيس ألمانيا، منهم معناها دي ممثلين كبار كيما معناها المرض هذا ما يفرقش، مرض عندك مشكلة ينجز عليك، سي سولا أنت ما تخافش وتحاول كيفش تقاوموا نفسيا نرى العمليه نفسيه مهمه على الاخر دون ما تخافش وفما ناس راهي ماهيش مرضى لكن مرضى نفسيا مهلوسه من تتبع الفيسبوك فما اللي انتحر فما اللي انتحر انت ومن تتبع المعلومات الغالطه ومن تتبع تلف هي الجزيره ما فما شيء تلوج لك حرب على كوكب المريخ راهي وتعدي هنا في وتوريك العالم اللي فبني معنى معناها القنوات هذه واللي ديما مشكلتها باش توري الحدث الكبير والحروبات والاموات والمجاعات والحكايات هذيا ايفيتيها البريود هالي الالماني يقول لك اعمل اب بلانكوك، ومعناه بدل اتجاه تفكير خويا قرا حط فيلم، حط سيري تضحك ضحك. فهمني كيفاش؟ باش بتي تابتي تتجاوز الحاله وما تقعدش عايشها ل 24 ل 24، انا قداش بالميساج يوصلني؟ راني خايف، راني خايفه. كريمو راني خايف راني خايف هذوما يرسلوا لي في النهار بالمئة مره فهمت منفع فانا الخوف الخوف كيفاش تقعد عايش فيه راه مش بشي منك وكيفاش نجيو انا احنا من الاخر من الاخر من الاخر راهو كنا في الاخر باش نموتوا فما اللي يمشي يموت ماكسيدو فما اللي يمشي يموت في البرد فما اللي باش يموت المهم ما كنتش نتكلم هي ستين فاياش حاول كيفاش المحطة هذي اللي وقفنا فيها المحطة نتاع الفيروس، حاول ما تهبطش فاهم كمل فترة هابط المحطة الجاي. ما تخافش، هابط المحطة الجاي ومن بعد ارجع لازقيك. ما تموتش راك. خذ <تصفيق> خذها الحكاية هكا راهو من من أقوى الشخصيات في العالم، حتى تقرأ أدب ديستوفسكي ولا تقرأ أدب غارسيا ماركيز، من أقوى الشخصيات في العالم. يعبر عليهم مثل شعبي تونسي. تجينا الضحكه عند راس الميت نحنا تجينا الضحكه عند راس الميت ما نادوك كارسون ما وعملية الموت لازم تتاخذها هي اللي هي وما تدخلش فكر الرعب هذاك وفكر الخوف هذاك حاول بتحافظ على نفسيتك واقفه وبدل الجو معناها نعطيو دي تريك براتيك اخويا نقصوا من نشر الفيديوهات المرعبه وما تشوفوهاش كي تجيكم شوفوا الفيديوهات اللي مثلا تعطيك نصيحه مهمه ونصيحه باش تنفعك في صوره ما انتي موجود في منطقه نتاع خوف ونجم يصدم عليك الفيروس. وديما المعلومه تاخذها اون دوزيام ديجري حتى اللي نقولوا فيها احنا توا. بالضبط هذا اللي حبيت نقولوا كلمه تاو نحكيوا في الحكمه. نحن مجموعه من المعلومات لميناهم اترافيغ لي ريفيو اللي قريتهم انت تحليل معين لازم العباة تخيلها في 100 دجري ما تصدقهاش 100 في وتحاول تستنى لأنه ستبدي لك الأيام وما كنت جاهل اوكي طارق شكرا ما ننسيتش نطولوا عليهم توا اكثر من ساعه. طولنا نحن طولنا عليهم انا نقعدوا نتكلموا للصباح انا جاتني فكره. وياك ما انا جاتني فكره طارق <تصفيق> علاش ما ننسيش آ... ما انا في الدار هوني ما مع... نعمله تو آ... نخدم عليها اليوم مليح في الليل. وننسي معناتها غرفه على الفيسبوك 24 ساعه على 24 ساعه لمساعده الناس اللي مرضى او اللي يحبوا نصائح. شنو هو بارس شنو هو بارس؟ دارك معاك معاك انا بعد لا نعلق من هوني نبعث الفيديو هذه على على الفيسبوك ونبدا آه نخدم على البروجراماسيون باش نعمل البرامج. وبعث الفيديو هذا خاطر العباد تستنى نبارتاجيهم. تو لهم تو تو لهم المعلومة اللي تو تو شكرا تعرف ميرسي كريم يعطيك الصحة شكراً, و... شكرا وتقاوم في الكورونات على جميع انواعها رك... راك حاجة كبيرة برشا كو. <تزنان> كورونات اسلامية كورونات بيولوجية كلهم جراثيم كلهم <مع> جراثيم يا ربي كلهم جراثيم على عليه خويا الغالي اوكي بو شكرا يلا يعني مع السلامة تشاو تشاو مع السلامة